Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si ukážeme, jak obarvit vajíčka pomocí laku na nechty a třpitek. Budeme potřebovat lak na nechty, trpitky, karton od vajíček, misku se studenou vodou, ležíce a vedlečku a vajíčka na tvrdá. Vezmeme si lak. Otevřeme ho a, trochu, a předtím, než ho tam dáme, tak tam dáme třpitky. Teď si vezmeme ten lak a uděláme tam nějaký čáry. Můžeme i jiným mlakem. Teď si vezmeme vajíčko. Dáme ho do toho. A ven dáme ho pomací ležíce a vedličky. Vedličkou si ho nabereme a ležící si ho přidržíme. Teď ho dáme do kartonu. Přidáme tam třeba jinou barvu. A můžeme tam přidat i třpytky. A takhle furt do kola. Když to máme zaschlé, tak by to takhle mohlo vypadat. Podle toho, kolik barev tam dáte, tak podle toho to můžete mít takhle krásně barevné. Můžete zamít i jenom dvou barevné. Tak, tak ahoj!